Ушанування пам'яті ботаніка Антонія Андрійовського. Що це для вас означало? Це означає? Ну, так, це ну, парафіанин парафії католицької в ставищах, ну, як, як настоятель, ну, винен такому віддатному парафіяльному пам'ять, і спомінь, і також і нагробний камінь. І, тобто так нам вдалося зробити такий меморіал на честь Антонія Андрійовського. На жаль, його гріб, його могила не залишилася до наших часів. Не знаємо точно, де він був похоронений, але залишилася, залишилася світлина. Залишилась малюнок з ескіць його могили, і я цей ескіць представив на меморіалі Анджовського, котрий ми в минулому році, в новому році році відкрили урочисто. Тут це є спільне наше діло з професорами Народної академії наук України з Києва. Так, вони дуже, дуже, дуже е, ценять того видатного професора, який, е, е, як перший, описав і там все е, е, зібрав в е, фльору е, українську е, в його е, гербарії до сих пор. З Огромною пошаною переховують в, в тих складах університету Кривського, тому власні це, це наш обов'язок, щоб пам'ять про нього, його, його осаднення таке видатне упам'ятнити. І тут, тут приходять багато людей, щоб щоб побачитися це місце, де він похоронений. Точно ми не знаємо точного місця, але напевно це є це це однозначно. тут маємо такий такий куток жертвоний Андріївському з картинними деревками. оце дерев'ко я так спеціально жертвував це є, говорить, жива скамелина. Це є, так точно пам'ятаю, українською називається, білоба. Так, так точно, це правильно. Це наче голкове дерево, але його голки зрощені наче в І тому, власне, він такий цікавий екземпляр, і no, тут он, це листя він скидає на, mm -hmm. на зиму. E, e, e, e, no, це такий, такий тип e, e, дерев, який мільярди років тому, назад, e, e, росло на, на Землі. Тобто тому називають жива каменіна. Скаменялисть mm -hmm. e, така. E, до сих пор до сих пор є, є таким цікавим прикладом флори цей, цей